<صفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عليك جيم عليكم فور جيمر قناة في جيمر اليوم رجعنا لكم وايد راح نسوي سلسلة اخيرا سلسلة من لعبة دريم ليج سوكر 2016 لعبة خرافية بمعنى الكلمة فتشي تقدر يعني تقريبا نفس الفكرة بس مو كلش تقدر ايضا تسوي تشكيلة إيه هنا عندك إيه هنا تكيت هاي، إيه طبعا اني بادي ويا جديد، عندي هنا بنعطي اكثر شيء قوي وفاردي و بعد منو فالنسيا همينه، لا مانشستر يونايتد، ونقدر ايضا نشوف إيه هنا عندنا قائمة انتقالات، عاد تقدر تشتري اللاعبين، تجميع الفلوس بغاية صعوبه شويه تشري لاعب بلف بعد هاي تديت فلوسك تنتظركم ويلا تجمعهم اه في اللعبه ما يزيد هاي حماسه اه اه اه اه تقدر ايضا نسوي هنا قوي اللاعبين حتى تزيد طاقاتهم هنا عاد تقدر مثلا نافاردي فارض نسوي كده نسوي فيتسمات تقول لك يعني جو شيء صار منه يزيد ايه ال مثل مثلا هسه راح اجرب هنا اذا نريد نريد مثلا اتاكينج زي مالته نشوف اه بخمسين ما هو ايه يس نسوي زيد طاقاته اه ايه هنا هو المفروض يصير ثمانين بس يحتاج ربع ثلاثة يمكن اي واحد ثمانين هنا نقدر ايضا الملابس ما نقدر يعني مو نشتريها انما احنا نسويها نجدر نضبط الألوان هاي ديت كيت كيت هاي ماي يا هنا اسم النادي ما عند شي واحد ما تجدر تغيره إلا هو اه شعار النادي، اللعبة طبعا بيها أون لاين تجدر تلعب، <hesitation> اه عندك هنا مثلا تجدر تسوي دوري هذا مالتك يعني بدون أون لاين، لحق قدامكم لحل لعب أون لاين. بس إلى درجة يطلعون صعبين. نا طبعا مرات تصير يعني بعض هاي تصير شبكه انتظروا شويه لحد ما يطلع لنا انا ما ادري اش عاد لعبة نفسنا، خلينا نسوي لعبة عادية، انا يعني نسويها ذني، زين، العب عادي، هسة بالاسود احسن، شوف، بس يعني في شيء حلو التدقيقة هاي، والهاي، سالي اترككم ويا التعليق، يلا بعدين. And many, I suspect, will see to take this victory. He shoots, but really finish. Oh, what a stunning goal here! As he finds the back of the net with ease, and the deadlock's broken. How will the other team respond? And the referee gets the game going again. He Half another 45 minutes to enjoy, and back to the keeper, Rossi. Oh, we did really well there. Oh, the ball. Good effort. The keeper. Really glad that wasn't on target. Not sure he'd have gotten it. is the short in goalkeeper. اذا شباب رجعتلكم بعد المباراة شفت التجسيم الخيالي هداف طبعا حلوة لعبت شيء لعبة روعة شوف اني اول الترتيب فاحنا هسه طولت الحقة شوية تريد هسه انا حنزلك هاي بالوصف الرابط اللعبة تريد تحملها ولا تنسى اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناه ومع السلامه